A i když mám nějaký prostě ty že už nemůžu, jsem tady pokolená v blátě, prostě večeru dojdu zdřená z práce, teď jsem nemůžu dojet, protože cesta je prostě neprůje znašivo! pako! Já pocházím docela z masožeroucký rodiny, já jsem si nedokázala představit, že bych dokázala jíst to bez masa v podstatě. Máš babička mi tvrdila, že člověk, když nejí maso, tak umře. A jsem tomu věřila. Ne. A tohle je dnes adegu. No, tak se zabývám i jako s rostlinnou stravu v rámci onkologického onemocnění a je plno studií, které vlastně ukazují, že ta rostlinná strava je výhodná pro lidi s rakovinou. A ještě v dnešní době si to pořád myslí, že z masa je síla, že musí směst tady, nevím, kus jeho zadku nebo jeho břicha, jeho nohy, aby měl prostě sílu a svaly. Chci být ten, který tohle všechno dokázal bez těchto dvou věcí. Byl čistý v tom sportu a dokázal, že to lze i na rostlinné stravě. Je pro mě třeba na tom nejhorší vědomí toho, kolik zvířat, kolik zvířat všude na světě trpí a nikdo, nikdo jim prostě nepomůže. Zvířecí holokaust je a pořád jako probíhá, takže prostě pojďme ho zastavit a tím, že začneme u sebe, můžeme prostě tvořit lepší svět. <zvířat> Jo, tak to bylo dobrý.